أول شيء قال الرب يسوع جاع بده عنده حاجة أراد أن يأكل فنظر شجرة تين من بعيد عليها ورق ولما يشوف عليها ورق هذه إشارة ودلالة أنه لازم يكون فيها تين فراح وجاء بقول النص قال لعله يجد فيها شيئا كان عنده رغبه إنه يلاقي فيها تين لأنه جوعان وأعطته الانطباع إنه فيها تين فهي تتعلق بشو بده الرب وبشو الانطباع اللي أعطته إياه شجرة التين بده ثمر والشجرة أعطته انطباع إنه فيه ثمر فلما جاء إليها لم يجد شيئا الا ورقا. عندما يطلب الرب منا نحن ما يريد، ماذا يجد؟ القصه مش قصه شجر ولا قصه تين. القصه هي نحن. لما ينظر الرب الى كل واحد منا ويطلب شيء بده اياه، ماذا يجد؟ لنفهم هالقصة لازم نحط حالنا محل شجرة التين ماذا يجد؟ أول شيء وجد ورق بلا ثمر وجد مظاهر توحي أنه في ثمر وجد علامات إشارات كلام مواقف توحي وبدل إنه إذا بدك شيء يا رب رح تلاقي ثمر. لكنه لم يجد ثمر. رأى وعود وأشواق ورغبات وتصاميم وصيحات كلها ورق لكنه لم يجد ثمر. قديه في أمور بنعملها نحن ويمكن إن شاء الله لأ لما نجي نعبده ونظهر له قديش في ورق بدل انه في ثمر لكن الرب بده شيء عملي حقيقي يظهر منا وبمعنى ما يستفيد منه لاجل ملكوته بده ثمر لكن قد يجد ورق فقط بيقول بانجيل متى من ثمارهم تعرفونهم القد مهم الثمر شو بيطلع منك حقيقه مش كلام لكن افعال واقوال شو بيطلع منك هو انت من ثمارهم تعرفونهم مش من مظاهرهم واقوالهم وشكلهم وترتيباتهم وعقائدهم ومفاهيمهم وترتيباتهم ال من ثمارهم حقيقة جوهرهن؟ ما معقولة هالحثة المنفردة المتميزة اللي بيبين فيها الرب زعلان ما بيبين فيها زعلان من الأشرار بيبين فيها أكتر زعلان من من يظهروا أنهم أبرار ولا يقدموا شيء للرب كلام خطير